Понад 5,5 мільйонів дзвінків стільки обробив контакт-центр компанії «Нафтогаз» за минулий рік. Там пояснюють, роботи дуже побільшало, адже минулого літа до «Нафтогазу» перейшли 10 мільйонів клієнтів. Які найнезвичніші прохання, з якими люди звертаються в контакт-центр, знає кореспондент СН Дмитро Фурдак. Контакт-центр компанії «Нафтогаз» – наче великий мурашник. Без перестанку на дзвінки та письмові повідомлення відповідають півтори сотні операторів. Операторка кол-центру Валентина Пуцитарю згадує, на початку повномасштабної агресії Росії клієнти «Нафтогазу» навіть повідомляли про пересування ворожих військ. Нам телефонували люди з Херсонської області, вона на той час ще не була тимчасово окупованою, і вони нам телефонували і розповідали про рух ворожої техніки, про дислокацію кількість окупантів, про… Види техніки, в яких населених пунктах вона знаходиться, і ми це все фіксували і потім передавали у відповідальні органи. Влітку минулого року роботи в контакт-центрі побільшало в рази. Тоді близько 10 мільйонів домогосподарств перейшли до «Нафтогазу» як до постачальника останньої надії. 12,5 мільйонів споживачів – це і велика відповідальність. Вони потребують допомоги, потребують консультацій. Тому я хочу нагадати, що в нас працює контакт-центр «Нафтогазу». Це 140 операторів, це люди, які працюють кожного дня без вихідних та перерв, для того, щоб надавати консультативну допомогу тим споживачам, які цього потребують, а таких багато. В один день контакт-центр приймає близько 70 тисяч дзвінків та повідомлень. Найчастіше питання, з якими звертаються люди, перевірити стан рахунку – передати показання лічильника, дізнатися номер особового рахунку, зареєструватися в особистому кабінеті. Крім цього, оператори контакт-центру консультують не лише з питань компанії «Нафтогаз Україна», а буває таке, що допомагають встановити мобільні додатки «Вайбер», «Телеграм», можуть консультувати з приводу, як отримати пільгу та субсидію, можуть консультувати з приводу платіжних систем, якщо клієнт не може розібратися, як йому сплатити, наприклад, в «Приват-24», та можуть реєструвати інфекцію інформацію по людям, які звертаються з приводу того, що їхнє житло було зруйновано. З людьми, які безпосередньо постраждали від російського терору, розмовляти найскладніше, розповідає керівниця контакт-центру. Буває таке, що оператори разом з клієнтами плачуть, тому ми потім знімаємо оператора з лінії, щоб він трохи їх заспокоїти і далі спокійно працювати. Операторка кол-центру з гордістю розповідає про наших захисників, які дбають не лише про те, щоб ворогу на фронті було напереливки, а й заміц. Український тил. Наші герої, які знаходяться зараз на передовій, і у них з'являлась хвилина е можливість зателефонувати нам. І вони телефонували, щоб дізнатися, якими ще можливо доступними способами можна за е заплатити за спожитий газ. Вони хотіли заплатити, щоб не лише були кошти наперед і тому подібне, а щоб і в майбутньому ті люди, яких не зараз фінансової можливості оплатити за спожитий газ, щоб це розповсюджувалося. Е я хотів би подякувати нашим клієнтам, в першу чергу домогосподарствам, приватним споживачам, які у такі складні часи відповідально ставляться до сплати своїх рахунків. Найприємніша частина роботи, кажуть у контакт-центрі, коли проблему клієнта вирішено, і він дякує за допомогу. Дякую вам за оперативне реагування на мою заяву. Мирного неба над головою та вільної незалежної української землі під ногами. Щиро вам дякую разом до перемоги. Слава Україні! Дмитро Фурдак, Владислав Коток та Сергій Трачевський. ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.